ممكن الفستان الجميل ده تمام، ممكن اقول له هات 2 باسكت، إحنا بس بنعمل تيست، تعال نخش نشوف اللي إحنا إخترناهم، تمام، ده كده بيقول لي اللي إنت إشتريتهم، دي كان تمنها 63 دولار، أربعة وستين دولار تقريبا قبل الخصم، بعد الخصم بقى.